یه یک قانونی ترش تعریف شده که اون قانون داره پیاده سازی میشه. یه ذره جلوتر روی اسمارت کانترکت هم با هم صحبت میکنیم. اینا فوق العاده است. یعنی شما فکر کن که واقعا در 10 سال آینده شاید مثلا پیدا کردن یک شغل توی این ردها کار بسیار بسیار دشواری باشه. چرا چون تمام فعالیتی که اون میتونه انجام بده، تمام فعالیتایی که توش خلاقیت وجود نداره. یعنی اون ذهنی آدمه لازم نیست توش کاری انجامه یه کار روتینه مثل فروش بینه باس، حساب باز کردن توی بانک دیگه معنی نداره شعبه دران شعبه چی کارها میکنه واقعا تو خلوت خودمون گم فکش بکنیم میبینیم یه موقعی معنی داشت یه موقعی میگنیم یه باجه کیوس که روزانه فروشی و بانک صادرات چیزی بوده که مردم هم آدرس میدادن اومدی تو این خیابونه اولین جایی که رسیدی بانک سادراتر به پیچه و دیگه این اصد اصد با ارزشی نیست کم وقت پیش بود داشتم یه مقایسه ای کردم بین کپتال مارکت و ارزش بازار و اون ارزش دارایی که از دارایی استفاده کردن توی دهتا بانک اول دنیا دیدم تو اون کپتال مارکته خب خیلی بانک های چینی هم حضور داشتن حضور پررنگی هم داشتن ولی تو اون میزان اثر بخشیه تعداد بانک های بیشتر بود چینی هم بود ولی امریکایی بیشتر بود یعنی چینیه با این همه زرنگیش بازم یه جایی تو حوزه مالی مجبوره که با قول چینی هم از کتاب های امریکایی رو ورق بزنه و خب برحال اگر با این روی کرد بریم جلو و ببینیم تحولاتی که اونا توی سیستم های مالیشون به وجود دوردن و سو و مسیری که دارن میرن به چه صورتیه؟ یه مقداری به ما کمک میکنه تا بهتر تحصیم میدیریم برای حوضای سرمایه گذاریم خب آزکون ببینید ما یه تعریفی داریم به نام کوین و توکن و استیبل کوین ببینید اینا هر کدوم یه مفهومی داره تو ما یک کوین داریم به نام بیتکوین کوین هر آن چیزی به غیر از بیت کوین تو ادبیات موضوعی و مقاله و گزارش اونها بهش میگن کوین اینجوری هم می کوین از خودش بلاکچین داره مثل اتر بلاکچین اتریوم بیت کوین بلاک اما توکن بلاکچین چین خودش رو نداره مستأجر یک بلاکچینی هست بزرگترین بلاکچینی که برای قراردادهای های وجود داره بلاکچین اتریوم هست و برای خرید اون توکین ها شما از اتر بعد استفاده کنید پس زمانی که یه مقدار اون بازار رونق بگیری یعنی قیمت اتره بره بالاتر از این چیزی که هست آیسیو ها معنی پیدا میکنه و در این چه کمک میکنه این باز رشد بکنه در تاریخ 11 نوامبر 2020م 7700 تا آلت کوین، البته من یه فراموش کردم اینو دیگه آپدیتش بکنم. الان روی سایت کوین مارکت کپ با هم خواهیم دید و مارکت کپ آلت کوین ها 348 و بهترین وبسایتی که شما می‌تونید ازش در بله الان حدود 8100 تا بهترین سایتی که شما می‌تونید ازش اطلاعات به روز بگیرید کوین مارکت کپ هست. توتن تفاوت ببین توکن کوین رو با هم گفتیم برای دریافت توکن ها یا تو آی شرکت میکنی به جایش اول میگی من اینقدر اتر یا بیت یا پول فیات میدم به من اینقدر توکن تو بده یا اینکه یه ایدراف دارن برای یه مدل چشم توکن رو میستر توسینی یه مدل ایردراپ وجود داره ایردراپ دیدین دید. مثلا هوپ ما هست که میره مثلا غذا میندازه رو نمیدونم کمک های چیز میده یا হেলিকপ্টره میریزه اصطلاح ایردراپ براش استفاده میکنن و یک روش نوین نو... برای تبلیغات و بازار یابی یعنی شم... اونایی که دارن این کار رو انجام میدن مثلا میگه که من به تو اگر رجیستر کنی اینجا مشخصاتتو بنویسی و فلان و معما 20 تا توکنم بعد میگه اگر تونستی بری به رو فقط هم معرفی بکنی بابت هر رفیقت که میاد رجیستر میکنه انقدر میدم اگر رفیقت بیاد پول بده بخره اینا میتونه بیفور 4 ور باشه یا afterفت رایسی باشه. میام چکار میکنم انقدر بهت میدم یعنی از آدم ها استفاده. از ظرفیت شبکه اجتماعی آدم ها استفاده که برای توسعه فعالیتاش و خب خیلی هم خوب جواب داده. میتونید از این دو مدل استفاده کنید ببینید تو یه بار دیگه بگم مستجر یک بلاک چین بیت کوین بلاک چیه بیت کوین اتر بلاک چیه اتریوم یعنی بلاک چین خودش رو داره اما یه قرار قرارداد هوشمند مثل ویزل نمونه است میاد روی این داره کار میکنه میاد رو بسته چون اینا اوپن سورس دیگه بلاک چین اون رو میگیره برای خودش کایز میکنه و از ظرفیتش استفاده میکنه و یک عملیات رو انجام میده الان میگم دقیقاً چه کاری رو انجام میده و خدمتتون عرضم که انواع مختلف داریم توکن‌های ارزی داریم که بر پایه ارزی کاربوردی داریم بهادار داریم که مثلا این بوسط نیمونه، توکن‌های دارین دسته بندی باشه پلتش دارایی وجود داره سهمی هست توکن‌های جایزه داره مثلا به لویالیتی و اینا مثلا جایزه میده این باشگاه مشتریانی هست برای یه همچین بیزینس بیزینس‌های ایجاد شده توکن های سودده داره مثل سهم که مثلا دیویدند میده آخر سال یه ای پی اس تعریف میکنه بعد دی پی اس میده این هم به همین صورته و خب تقسیم بندی توی بازار بعد در نظر داشته باشیم که این چیزی که داریم می کوین کوینه یا توکن من فقط یه لحظه برم پایین ببینم که اگر جا توی قراردادهای هوشمند به این مسئله بازم می پردزیم. استیبل کوین ها چیه؟ استیبل کوین ها مثل دلار تتر میمونه بهش USDT میگن و کلی از این کوین هایی که به قولی پشتوانه اش ارز فیات هست. دلار، یورو، هر مثلا الان چین هم ارز خودش رو داره میذاره البته اون سی بی دی سی ولی میخوام بگم که این استیبل کوین ها یک روشیه کاربردش کجاست ببینید زمانی که مثلا شما یه موقعی می‌خواستین توی امتحانی ثبت نام کنین توی امتحان CFA اف ای بدین یا مثلا تافل آیسی کشور دیگه می‌خواستین امتحان بدین حالا اینجا وچراش که وجود نداشت طرف مجبور بود دلار حواله بکنه از این قسا اینجوری اینا اومدن کمک کردن بخاطر اینکه از ریزو از این اون کیف پول الکترونیکی میمونه دیگه که به جای تراکنش تراکنش شتابی مورد استفاده میتونه قرار بگیره استیبل کوینه میاد میگه من پستمانم دلاره و تو میتونی مثلا 10 دلار بزنی به اینجا مثلا یه اکانت بخری اگر بخوای حواله بزنی کلی هزینه داره این کار و اون 10 چت مثلا یا انجام نشه مثلا 15 دلار برای هزینه داشته باشه و نمی این استیبل کوینه برای این همچین چیزی اومد اما کار تو کریپتو کارنسی چجوریه زمانی که یک کوینی شما خریدی مثلا بیت کوین خریدی رفته رسیده به 50000 دلار فکر می‌کنی یه مدتی استراحت کنه و پیشبینی میکنی اصلاح قیمتش از نوع کاهش قیمت باشه نه استوب زمانی میای که اینتو میفروشی تبدیلش می‌کنی و استیبل کن استیبل ها یا ارز دیجیتال باسباد همیشه قیمتش همون یه دلاره. حالا تو رقم چه رقم بعد از یه موقع میشه 9 یا این بر یک ممیز مثلا سف, سف،, سف،, سف،, سف،, سف،, سف یه اون تا میخوره که خیلی تغییری نداره. این کمک به شما میکنه عملا شما خودتون رو تو سیف زایک میذارید سودتون شناسایی کردین یعنی تکرافیت زدی شناسایی سود کردی اومدی نشستی عقب حالا منتظر اینکه دوباره بازار بخواد حرکت کنه بخری یه تو بازار کاربردش برای ماهان این هست اما یه کاربرد خیلی باحالی هم داره ببینید مثلا ما الان بخوایم دلار بخریم دیگه دلار مسافرتی که فکر نمیکن باشه با کارت ملی دلار میدن دوستان درگیر هستن میدونن خبری دارن آیا با کارت ملی دلار پرداخت میشه دوستان دارن می نویسن منم صبر نکنم جواب دوستان بیاد؟ نه. پس با کارت ملی نمیدن اگر بخوای دلار بخری چیه؟ باید بری سراغ این کجا؟ سارا استانبول و سبز با... سبز بیدون و پله آهنی و این جور ها باید بخری دیگه و خب احتمال اینکه مثلا بیت تغلیبی هم بندازن کم نیست بعد گیر این حالا مثلا حال مشکلات داره دیگه اما یه راه ساده وجود داره شما می‌خواید هزار دلار بخرید به عنوان سرمایه‌گذاری دلار تتر قیمتش از دلار فیزیکی یه ذره بالاتره و این علتشه اینکه دلار دلار دیجیتالیه همه جای دنیا میتونی پول نقدش بکنه طرف میاد به جایی که بره تو صرافی و بحث نگهداری و حمل نقلش هم خوب ریسکه میاد همچین چیزی رو میگیره انگار بیت کوین خریده. یه کدیه رو هوا و اونجا نگهداری میشه. ریسکش هم پایین، خیلی هم راحت بدون هیچ محدودیتی خریدش انجام میشه، یه جام سخت نمیشه. اگر رشد کرد مارجینش رو میگیره، اگر نه میتونه مثلا اگه مثلا نهایت ضرر بیاد مثلا روی این که داره رشد میکنه. فاصله ذرهش هم جبران کنیم به سال 2017 و اواخر 2017 و اواخر 2018 اومد نمادش همونطور که میبینید اینجا موسمان اگر میبینید تتر بهش میگن USDT تیه آخرش به نماد تیه و خیلی نتون رسیم هزینه ترکنشش بسیار پایین عرضش با, با نوسانات کم داره همونطور که گفتم یک ممایز سف سف سف یا یک تش یا مثلا سف ممایز نو نو نو نو نو نو نو یه دنه هشت اون آخر یا نو, نو اون آخر برای هرفیه های بازار تر راهی شده آدم که میتونن تترشون رو تبدیل کنن به بیت بیتشون رو تبدیل کنن به تتر به جایی که به ریال بزنه و متمرکز و نیاز به ترد پارتی هم داره متاسفانه یعنی یه شرکتیه که بعد پشتش باشه چند وقت پیش بود یه مدت قبل بود که چه اتفاقی افتاد اومدن گفتن که معادلش دلار نداره یعنی هم کلکی که زده بود نیکسون که طلا میذارن اینا هم همین مدل رفتن رو دلار تته ولی مثلا ادعا شده بود که اینا معادل هر 1 دینار دلار یو اس دی دلار ندارن که اومدن بررسی کردن تچ گفتن داره اما خب این پر که هفته پیش بود یه خبر می‌خوندم که فدرال رزرو به بانک های امریکایی اجازه داده که مبادلاتشون رو بتونن با استیبل کونی ها انجام بدن خب این اتفاق خوبیه چهار نوع استیبل کوین داریم یا پول فیات پشتشه یا یک فیات هم پولای مثلا کاغذی این دلار و ایناس، یا یک کامودیتی پشتشه یک کالای مثل طلا وجود داره اومدن یه ذریعی از اون رو دیگه در نظر گرفتن مثلا اینایی که رو طلا هم دارن گذاری میکنن. اومدن رفتن مثلا توکنای رو پیدا کردن که اسبل کوین های اسخای اسبل کوین های رو پیدا کردن که پستمانج طلای یا کریپتو که عرض شود که یه سبدی از کریپتو رو دیدن این صندوق های سرمایه گذاری یا اینکه اصلا هیچی هیچی از اینا نیست مثل پول فیات میمونه و